في بس مفعل الاكس راي واو ايه ايه؟ مفعل الاكس راي المود اكس راي انت مفعل المود يا اسطى مش نضحك على بعض انت مفعل المود صح؟ فين فين يابا؟ فعل المود ايه مفعل المود اسمع مود ايه يابا